Ja, på norsk Idag jeg i ute och prøver å finne ett nytt til en kortfilm. Så jeg skulle levere in på Roadreel. Reel. Prøver også ut en mikrofon. Denne. Se om den uh, gjør jobben godt nok til å prøve och få god lyd i filmet. Så jeg ikke ryker på det i hvert fall. Så i ute på Alvøen. Jeg tänkt tenkt å på et annet sted, men jeg lurer på om ikke dette kan være en like gøy plass. Så nå går eller runt rundt her og prøver å... ...finne steder som kan passe. så problem er det er ofte mye folk her ute, så det kan bli litt slitt sånn å... ...holde de under da, men uh, vi får se. Forhåpentligvis skal ska i få fall begynne å spille inn i løpet av en... ...to ukers tid. Så jeg klarer fristen til 20. oktober. Så får vi se. Det är ganska fint där ute alltså. Jag lägger ut en uppdatering ett vart. Snackas.